gure mundu honetan ziztu bizian gertatzen dira aldaketa teknologikoak. Orain tresna berriak erabili behar ditugu ingurune digitaletan komunikatzeko eta elkarlanean aritzeko, eduki digitalak sortzeko, informazioaren eta gailuen segurtasuna ziurtatzeko eta teknologiaren inguruko arazoak konpontzeko. Baiabide digitalak erabiltzen ikas dezazun, bost ikastaro antolatu ditu Nafarroako Unibertsitate Publikoak zeharkako gaitasun digitalen inguruan. Ikastaro eta erakutsiko dizute informazioaren eta komunikazioaren teknologiak nola erabilimodu seguruan, irizpide kritikoarekin eta sormen baliatuz. Seguru informazio digital pila bat izaten dutzu la esku artean. Informazioaren bilaketa evaluazioa eta kudeak eta ikastaroan informazio garrantzitsua zein den bere ikasiko duzu eta nola bilatu, aukeratu eta antolatu behar bezala kudeatzeko eta erabiltzeko. Aldiz, ingurune digitaletan nola komunikatu behar den jakin nahi baduzu, komunikazioa eta kolaborazioa ikastaroa da zure proposa. Edukiak partekatzeko eta daldean lan egiteko baliabide digitalak erabiltzen ikasiko duzu, eta zein fitxategi mota partekatu behar den, eta zein noiz publikoki eta noiz modu pribatuan, nola jokatu behar den sarean eta nola kudeatu behar duzun zure identitate digitala multimedia edukiak sortu nahi badituzu, dela lan akademikoetarako, dela profesionaletarako eman izena eduki digitala sortzea ikastaroan. Gainera sortzen duzun eduki digitalari egile eskubideak nola aplikatu eta lizentziak nola esleitu ikasiko duzu, eta plagiok nola saiesttu eta plagioak antzemateko tresnak nola erabili ere bai. Bistan da informazioaren segurtasuna ezin bestekoa dela ingurune digitalean. Segurtasuna ikastaroan, zure identitate digitale zaintzeko zer egin behar duzun ikasiko duzu eta nola babestu zure pribatutasuna eta nola bermatu informazioaren osotasuna, eskuragarritasuna eta konfidentzialtasuna. Eta, arazo teknikoak nola identifikatzen eta konpontzen diren jakiteko, eman izena arazoen konponbidea izeneko ikastaroan. Ahan, azalduko dizuten nola hartu behar dituzun erabakiak, eta zein baliabide teknologiko diren honenak problema digital bakoitza konpontzeko. Gainera, online baliabideak non bilatu esanen dizute, eta faltaz izkizun gaitasun digitalak eskuratuko dituzu hor. Ikasinaiko zen uke gauza positiboak egiten zure torkizuna eraikitzeko. Nafarroak Unibertsitate Publikoak lagunduko dizu. Billeto informazioa unabarra.es web gunean.